Mér sem finnst það er að við eigum smá samtal um vald. Hvað er vald og hvernig lítum við á það? Er þetta eitthvað sem að á að vera fjarlægt upp í fílarbeins turnum eða er þetta eitthvað sem við högum öll að ekki að, að? Er vald ekki bara í rauninni, ég ætla að liggur við að segja úrælt hugtak í nútímá stjórnmálum? Og það kannski nauðsýlegt hérna á 90. öll þegar samskiptir, samskiptir voru hægari en það er ekki nauðsýlegt í dag. Vi er með tæknuna, við erum búna að þróa kerfin þannig að við getum öllu tekið þátt í ákvörunataka. Og ég held að ákvörunin verði betri ef að líðræði er betna, Ef að við höfum öll aðgengi að upplýsingum, af því upplýsingar eru grundvallar forsenda þess að ákvörunataka geti verið góð. Þannig ef við höfum aðgengi að upplýsingunum og við viljum taka þátt og við upplifum að það sé hlustað á okkur, þá verður ákvörunin ákvörunataka betri. Og hver vill taka þátt Það hefur ekki, ef, ef maður hefur ekki raunverulegt val ef kostin eru mjög afmarkaði fyrirfram það, ég held ekki að það sé mjög margir þessna finnst mér mjög mikilvægt að líðræði þess ég beint og skýrt og það sé virkt að við upplifum að það sem við gerum hafi áhrif ég myndi ekki taka þátt í að byggja fíla sturnar mér er þetta fáránægt Fíl, fílar er í útrýmingarhattu og fíla bein er mjög dýrt og ég bara, mér er þetta bara algjörst skrum <laughs> en svona í alvöru þetta er okkar heitasta mál, það er líðræðis umbættur það er aðal atriði fyrir Pírita í Reykjavík og ég heiti Alexandra Brím og ég er í 3 seti á þeim lista